24-річний тернополянин Мар'ян Воловець – володар Кубка України з вітрильного спорту. Хлопець каже, тренується щодня, якщо є вітер. Мар'ян розповідає, він серфінгом займається понад 10 років. Показує дошку, на якій тренується. «Парус він має 9,3 квадратних метри. Ця дошка відрізняється від той, на якій я змагався, але вона доволі комфортна. ...і міцна, що для мене є важливо. Ми ганялись в Дніпрі, там є велика течія і було ну, незвично, скажімо так. Було трудно ще чуть, чуть так як ми тренуємося на озері, тут течії практично немає». Серед жінок перше місце виборола 15-річна тернополянка Аліна Нежигородова. Дівчина каже, вперше на дошку встала у 5 років. Професійно він серфінгом займається майже 6 років. «Не очікувала, що перемога буде за мною, але я на це сподівалася і я не тренувалася для того, щоб вибороти золото на цих змаганнях. І до того ж ці змагання були для мене досить важливі». Зараз Аліна готується до змагань, які відбудуться у вересні в Києві. Каже, тренується дві години на день. «Навіть коли погоди замало, я намагаюся виходити на воду і вкладати всю себе, віддаватися дошці з вітрилом. Тренер від серфінгістів Олексій Нижегородов каже, змагання у Дніпрі для тернопільських спортсменів були тренувальними перед чемпіонатом України. Дніпрі був кубок України, традиційний. Це, якщо брати по рівню змагань, це змагання от, другі, які по важливості після чемпіонату України. Вони, наоборот, передують чемпіонату і кубок показує там, підготовку, спортсмени готуються і вже знають, над чим працювати, щоб на чемпіонаті, в основному показати свої результати. Звичайно, ми задоволені, бо весь підестал був Тернопільський цього разу, всі три місця. У нас завжди конкуренти – це Миколаїв, Дніпро. В цей раз вдалося нашим хлопцям перемогти. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.